Λισίας η περαδινάτου. Εκφωνητής Γιώργος Πητροπογιανάκης. <Κι> δεν απέχω πολλοί βουλευτές από τον Αχοροστά Οχάρης τον κατήγορο που με οδήγησε σε αυτόν τον δικαστικό αγώνα, γιατί πριν δεν είχα κάποια πρόφαση εξαιτίας της οποίας θα εδινα λόγο για τη ζωή μου τώρα όμως μέσω αυτού έχω και θα προσπαθήσω να αποδείξω ότι τα λόγια του είναι ψευδή και ότι για το πώς μέχρι σήμερα έχω ζήσει είμαι άξιος επένου παρά φθόνου γιατί δεν πιστεύω ότι με οδήγησε σε δίκη αυτός για κάποιον άλλο λόγο εκτός από φθόνο. Και λοιπόν όποιος φθονεί αυτούς που οι άλλοι συμπαθούν από ποια δόλεια πράξη σας μοιάζει να απέχει γιατί αν εξαιτίας χρημάτων με συκοφαντή ή αν ω εχθρό του με ψεύδετε ψεύδεται, γιατί λόγω της πονηριάς του δεν υπήρξα ποτέ ούτε φίλος ούτε εχθρός του. Ήδη λοιπόν βουλευτές είναι φανερό ότι με φθονεί επειδή αν και έχω βρεθεί σε τέτοια συμφορά είμαι καλύτερος πολίτης από αυτόν, γιατί πιστεύω βουλευτές οτι τις δυστυχίες του σώματος με τα κατορθώματα της ψυχής πρέπει να τις θεραπεύουμε όπως είναι σωστό. Γιατί αν τη συμφορά του σώματος έχω εξίσου και στη σκέψη και έτσι ζήσω την υπόλοιπη ζωή μου, σε τι από αυτόν θα διαφέρω. Όσον αφορά αυτά λοιπόν μου αρκεί να πω τόσα, αυτά που μου αρμόζουν να πω θα τα πω όσο πιο σύντομα γίνεται. Γιατί ο κατήγορο λέει ότι παίρνω άδικα τα χρήματα από την πόλη, γιατί και με το σώμα τα καταφέρνω και δεν είναι από τα αδύναμα το σώμα μου. Και τέτοια τέχνη γνωρίζω, ώστε και χωρί το επίδομα να μπορώ να ζω. Και χρησιμοποιεί ω αποδείξει όσον αφορά τη σωματική μου δύναμη το ότι μπορώ να ανεβαίνω στα άλογα, να υπέβω. Όσο δε αφορά την ευπορία τη τέχνη μου, ότι μπορώ να συναναστρέφομαι με ανθρώπου που έχουν τη δυνατότητα να ξοδεύουν. Την ευπορία της τέχνη μου και ποιος είναι ο τρόπο ζωή μου στα υπόλοιπα πράγματα πιστεύω πω όλοι εσείς γνωρίζετε. Αν και έτσι εγώ με λίγα λόγια θα μιλήσω γι' αυτόν. Εμένα λοιπόν ο πατέρας μου τίποτα δεν μου άφησε. Όταν δεν πέθανε η μητέρα μου, έχουν περάσει τρία χρόνια, σταμάτησα να τη συντηρώ. Παιδιά ακόμα δεν έχω για να με φροντίσουν. Μόνο μια τέχνη κατέχω που μπορεί να με ωφελήσει λίγο, την οποία με κόπο και αυτόν που θα με διαδεχτεί, δεν μπορώ ακόμα να αποκτήσω. Και δεν μου βρίσκεται καμία άλλη πηγή εσόδων εκτό από αυτή, την οποία, αν μου αφαιρέσετε, κινδυνεύω να βρω τη χειρότερη μοίρα. Μη λοιπόν, βουλευτέ, εφόσον είναι δυνατόν να με σώσετε δίκαια, με καταστρέψετε άδικα. Ούτε αυτά τα οποία, όταν ήμουν νεότερο και δυνατότερο, μου δίνατε, τώρα που έγινα πιο γέρο και πιο αδύναμο, μου αφαιρέσετε ούτε εσείς που παλιότερα φαινόσαστε να είστε ελεήμονες, ακόμα και σ'αυτούς που δεν είχαν πάθει καμιά συμφορά, τώρα εξαιτίας τούτου, σ'αυτούς που είναι άξιοι ήκτου αποδειχθείτε ανελαίητοι, ούτε τολμώντας να αδικήσετε εμένα και τους άλλους, που βρίσκονται στην ίδια με εμένα κατάσταση να αποκαρδιώσετε. Και γιατί βέβαια παραλίγο θα ήταν βουλευτέ, εάν όταν η συμφορά μου δεν ήταν κάτι σημαντικό, ήταν απλή τότε νά φαινόμουν οτι λάμβανα το επίδομα, τώρα όμως που και τα γυρατιά και οι αρρώστιες και όσα κακά επακολουθούν μαζί τους, έρχονται κατά πάνω μου να μου το αφαιρέσετε. Μου φαίνεται επίσης οτι το μέγεθος της φτώχειας μου, ο κατήγορος ειναι ο μόνος από τους ανθρώπους που θα μπορούσε σαφέστατα νά το παρουσιάσει, γιατί αν εγώ αφού γινόμουν χορηγός τραγωδίας, τον προσκαλούσα σε αλλαγή περιουσιών, δέκα φορές θα προτιμούσε περισσότερο τη χορηγία παρά να ανταλλάξει τίποτα μαζί μου. Και πώς λοιπόν δεν είναι φοβερό τώρα να με κατηγορεί ότι τάχα είχα εξαιτίας της μεγάλης μου ευπορίας, μπορώ εξίσου να συναναστρέφω με τους πλουσιότερους αν τύχαινε δε να γίνει κάτι που αυτά που είπα τέτοιο φτωχό ελεηνό άνθρωπο θα θεωρούσε ότι είμαι και ακόμα χειρότερο όσον αφορά δε την υπική μου ικανότητα για την οποία αυτος τόλμησε να σας κάνει λόγο χωρίς να φοβηθεί ούτε την τύχη ούτε εσάς να ντραπεί δεν έχω πολλά να πω γιατί είναι λογικό βουλευτέ, όλοι όσοι έχουν κάποια τέτοια συμφορά αυτό να ζητούν και γι' αυτό να φιλοσοφούν πως δηλαδή με όσο το δυνατόν λιγότερη στενοχώρια θα μεταχειριστούν τη συμφορά που τους βρήκε. Από αυτού, όντα ένα και εγώ, επειδή έχω πέσει σε τέτοια συμφορά, αυτή βρήκε ω ανακούφιση για τους πιο μακρινούς δρόμους από τους αναγκαίου. Αυτό που αποτελεί τη μεγαλύτερη διαπόδειξη, βουλευτέ, ότι εξαιτία τη συμφορά μου υπέβω και όχι εξαιτία όπως όπω αυτό ισχυρίζεται, εύκολο είναι να το μάθετε. Γιατί αν είχα περιουσία, με σαμπαρωμένο άλογο θα μεταφερόμουν και δεν θα ανέβαινα σε ξένα άλογα. Τώρα όμω, επειδή δεν μπορώ τέτοιο σαμαρωμένο άλογο να έχω, πολλέ φορέ αναγκάζομαι να χρησιμοποιώ τα ξένα. Έτσι λοιπόν, δεν είναι παράλογο, βουλευτέ, αν πάνω σε σαμαρωμένο άλογο με έβλεπε να σιωπά. Γιατί, και, και τι θα μπορούσε να πει. Ενώ επειδή με βλέπει να ανεβαίνω σε άλογα που έχω δανειστεί, να προσπαθεί να σα πείσει ότι είμαι δυνατό. Και για το γεγονό ότι χρησιμοποιώ δύο μπαστούνια ενώ οι άλλοι χρησιμοποιούν ένα. Να μην με κατηγορεί ότι είναι και αυτό γνώρισμα των δυνατών. Το ότι όμω ανεβαίνω σε άλογα το χρησιμοποίησε ως απόδειξη πως ανήκω στου δυνατούς, Γιατί αυτά εγώ και τα δύο τα χρησιμοποιώ για τον ίδιο λόγο τόσο έχει ξεπεράσει όλους τους ανθρώπους την ανέδεια ώστε προσπαθεί να σας πείσει, ενώ ειστε τόσοι κι αυτός μόνο ένας, ότι εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία των αδυνάτων. Κι αν γι αυτό πείσει κάποιου από εσάς βουλευτές, τι με εμποδίζει να κληρωθώ ως ένας από τους εννιά άρχοντες και εσείς να μου αφαιρέσετε το επίδομα επειδή είμαι και όλοι να ψηφίσετε αυτόν ως ανάπηρο, γιατί δεν είναι δυνατόν από τον ίδιο άνθρωπο να αφαιρέσετε το επίδομα επειδή είναι υγιείς ή δε όμως να τον εμποδίσουν να κληρωθεί επειδή είναι ανάπηρος. Γιατί ούτε εσείς έχετε την ίδια γνώμη με αυτόν ούτε αυτός με εσάς και καλά κάνει, γιατί αυτός τη συμφορά σαν να ήταν επίκληρη ορφανή κόρη ήρθε να αμφισβητήσει και προσπαθεί να σα πείσει ότι εγώ δεν είμαι τέτοιο, τον οποίο εσείς βλέπετε. «Λέει λοιπόν οτι είμαι υβριστή και βίαιος και ζω μέσα στην ανηθικότητα, σαν να πιστεύει οτι αν χρησιμοποιήσει τέτοιους φοβερούς χαρακτηρισμούς, πρόκειται να πει την αλήθεια, ενώ αν χρησιμοποιήσει πιο ήπιος δεν θα μπορέσει να το κάνει». Εγώ λοιπόν πιστεύω βουλευτές οτι πρέπει να γνωρίζετε σε ποιους ανθρώπους είναι δυνατόν να είναι υβριστέ και σε ποιους δεν ταιριάζει. Γιατί δεν είναι λογικό να είναι ειβριστές οι άποροι και αυτοί που ζουν φτωχικά, αλλά αυτοί που έχουν πολύ περισσότερα από όσα χρειάζονται, ούτε αυτοί που είναι σωματικά αδύνατοι, αλλά αυτοί που πιστεύουν πάρα πολύ στις δυνάμεις τους, ούτε αυτοί που είναι προχωρημένη ηλικία. αλλά αυτοί που είναι ακόμα νέοι και η σκέψη τους είναι ακόμα νεανική. Γιατί οι μεν πλούσιοι με τα χρήματα εξαγοράζουν του κινδύνου, του δικαστικού αγώνε, ενώ οι φτωχοί εξαιτία τη παινία του αναγκάζονται να είναι σόφρονες, και οι μεν νέοι είναι άξιοι συγχωρήσεως από του γυρεότερου, ενώ οι γυρεότεροι, αν κάνουν παρόμοια σφάλματα και από του δύο επικρίνονται. Και οι ισχυροί είναι δυνατόν, χωρί να πάθουν τίποτα, όποιου θέλουν να υβρίζουν. Αδικούν ενώ οι πιο ασθενεί ούτε όταν βρίζονται είναι σε θέση να αμυνθούν από αυτούς που τους βρίζουν, ούτε όταν θέλουν να αδικήσουν είναι σε θέση να επικρατήσουν σε αυτούς που αδικούν. Ωστε μου φαίνεται ότι ο κατήγορος μιλώντας για τη δική μου Ήβρη δεν μιλούσε σοβαρά, αλλά έκανε πλάκα, χωρίς να θέλει να σα πείσει πω εγώ είμαι τέτοιο, αλλά θέλοντα να με διακομωδήσει σαν να έκανε κάτι καλό. Ακόμα λέει οτι μαζεύονται σε μένα στο εργαστήριο μου πολλοί μοχθηροί άνθρωποι οι οποίοι τα μεν δικά τους τα έχουν ξοδέψει, όσους δε θέλουν να διασώζουν την περιουσία τους τους επιβουλεύονται. Σκεφτείτε όμως όλοι οτι λέγοντας αυτά δεν κατηγορεί περισσότερο εμένα από ότι τους άλλους όσους κατέχουν κάποια τέχνη και όχι περισσότερο όσου έρχονται σε μένα απότι ότι τους άλλους τεχνίτες γιατί ο καθένας από εμάς συνηθίζει να συχνάζει άλλο στο μυροπολείο, άλλο στο κουρίο, άλλο στο υποδηματοποιείο, άλλο όπου τύχει και οι περισσότεροι αυτούς που έχουν τα καταστηματά τους στην αγορά, ελάχιστοι δε αυτούς που απέχουν πολύ από αυτοί, ώστε αν κάποιος κατηγορήσει αυτούς που έρχονται σε μένα για μοχθηρία, είναι φανερό την κατηγορή και όσους συχνάζουν στους υπόλοιπου εάν λοιπόν κατηγορεί εκείνους, τότε κατηγορεί όλους τους Αθηναίους, γιατί όλοι σας συνηθίζετε να συχνάζετε και να περνάτε την ώρα σας κάπου. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο πρέπει να απολογούμε λεπτομερώς για κάθε τι που υπόθηκε ξεχωριστά και περισσότερο χρόνο να σας ενοχλώ. Γιατί αν έχω μιλήσει για τα σπουδαιότερα, γιατί πρέπει όμοια με να ασχοληθώ και με τα πιο ασήμαντα, «Εγώ λοιπόν βουλευτές ζητάω από εσάς να έχετε την ίδια γνώμη για μένα που και πριν είχατε, μην λοιπόν το μόνο που η τύχη μου έδωσε να απολαύσω από την πατρίδα μου το στερήσετε εξαιτίας αυτού εδώ, ούτε αυτά που παλιά όλοι κοινά μου δώσατε, τώρα αυτό εδώ όντας ένας σας πείσει να μου τα πάρετε». Γιατί βουλευτές επειδή ο Θεός μα στέρισε τη δυνατότητα συμμετοχής στις μεγάλες εξουσίε. Γι' αυτό η πόλη ψήφισε για μα αυτό το επίδομα, θεωρώντας ότι οι τύχε είναι κοινέ για όλους, και στις δυστυχίε και στις συμφορές. Πώς λοιπόν δεν θα ήμουν ο χειρότερο, εάν τα σπουδαιότερα και τα καλύτερα εξαιτία τη συμφοράς μου στερήθηκα και αυτά που μου έδωσε η πόλη, προνοώντας για όσου βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, μου αφαιρεθούν εξαιτία του κατήγορου. Σε καμιά περίπτωση βουλευτέας μην ψηφίσετε κάτι τέτοιο. και άραγε «γιατί να τύχω τέτοια αντιμετώπιση από εσάς» Για ποιο λόγο, επειδή κάποιος σε δικαστικό αγώνα έχασε την περιουσία του εξαιτία μου, αλλά αυτό ούτε ένας δεν είναι δυνατόν να το αποδείξει. Μήπως επειδή μπλέκομαι σε ξένες υποθέσεις και είμαι θρασής και μ' αρέσει να δημιουργώ έχθρες. Αλλά, δεν έχω τα μέσα όσον αφορά τη διαβίωσή μου, για να μπορώ να κάνω τέτοια. Μήπως λοιπόν επειδή είμαι υβριστή και βιαίος, αλλά κάτι τέτοιο ούτε αυτός δεν θα το ισχυριζόταν, εάν δεν ήθελε και σε αυτό παρόμοια μετάλα να άλλαναπι ψέματα. Επειδή στην περίοδο των Τριάκοντα, αποκτώντας δύναμη, έβλαψα πολλούς από τους πολίτες, αλλά μαζί με εσά κατέφυγα στη Χαλκίδα, και παρότι άφοβα και με εκείνους, μου ήταν δυνατόν να ζω ως πολίτης, προτίμησα κινδυνεύοντας μαζί σας να φύγω. Μη λοιπόν βουλευτέ αφήσετε να έχω την ίδια τύχη με όσους έχουν διαπράξει πολλά αδικήματα, ενώ εγώ κανένα, αλλά την ίδια απόφαση με τις υπόλοιπες να πάρετε. Ενθυμούμενοι ότι ούτε επειδή διαχειριστήκα χρήματα της πόλη απολογούμε για αυτά, ούτε επειδή ανέλαβα κάποια εξουσία φέρω τώρα ευθύνη γι' αυτή, αλλα λογοδοτώ για ένα μόνο οβολό. Εσείς λοιπόν όλοι για τα δίκαια να ψηφίσετε. Εγώ αν τύχω αυτών των δίκαιων θα σας χρωστώ ευγνωμοσύνη. Αυτός δεν θα μάθει στη συνέχεια να μην επιβουλεύεται τους ασθενέστερους, αλλα στους ομοιούς του να υπερισχύει. Λισίας η εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης.